الليلة أفرح وسرور الله يزيد النور نور يا مرحبا بكل الحضور الليلة فونا حاضرين يا من حضر يا من حضر واللي يسمع جاه الخبر صلوا على سيد البشر رسول سيد المرسلين الليلة أفرح وسرور الله يزيد النور الليلة أفرح وسرور زيد النور نور يا مرحبا بكل الحضور اللي لكونا حاضرين وجودكم زان المقام الكم تحية واحترام حضوركم أكبر وسام يبقى على مر السنين يبقى على مر السنين يا نادي الرحبي باللي يشيلون العبي قدم المنصة تلعبي يحميك رب العالمين يحميك رب العالمين يا بنت يومنا ولا تهود تشي بروس المرضعين، تشي بروس المرضعين ابوك زي زم الرجال واخوانك الصعب المحال وعيالك قروم العيال تخلي القسي ان طالت المجد تليد الطيب والبيت الجويد قامد والبس الشديد تفرح القلب الحزين تفرح القلب الحزين عدوهم ما قد سلا ان يحسن حساب الميتين رفيقهم وصل عيون ما بين نون وبين نون من دون شك ولا ظنون يبقى على سمن وسمين يبقى على الوصوف مجمعة ما هي ثلاثة واربعة مثل النجوم موزعه تتعب اللي يحسبون، لعيونك القصر امتلى، احضوروا من كل الملا، اما كذا ولا بلا، يا الحاضرين الشاهدين، يا الحاضرين يا مرحبا باللي لفى به للمكارم والوفا، ترحيبي من قلب صفا، يفرح له شاف الطيبين، يفرح لشاف شاف الطيبين يفرح شاف الطيبين يا مرحبا باللي حضر اعدادي ما هلا المطر طرحي معتبر يملى الحاضرين يملى سموع الحاضرين من نادر اطنخي، تعيشي يا الكف الصخي، كل الشياطين البخي بذكر رب العالمين. اليوم هذا يوم عيد، تطيبي يا الحظ السعيد، من شان عيد ولجل عيد، عروسة ست البنات، اللي زهاهن العباد أوصافها سكر نبات، بنت الرجال الطيبين. بنت الرجال الطيبين. وفهات سكر نبات بنت الرجال الطيبين اللي لبونا الطلب الصاملين الحازمين عدل الفعل يدرى بها اللي ما جهل والعلم هذا قد وصل ما يجهله عقل في الطيب يعني